Surpriz de proporbi pentru Simona Halep, antrenorul Serena Williams vine cu previziunile ateptate. O surpriz de proporții pentru Simona Halep vine chiar din partea antrenorului rivalei sale, Serena Williams. Patrick Mouratoglou vine cu o previziune nea subliniere teptat, sublinierea Simona va avea o sublinierei. În cele din urmă, se sparg blestemul celor trei finale pierdute de Grand Slam. Subliniere este convins și va obține curând primul ei titlu. Francezul de 47 de ani subliniere a argumentat opinia printr-o analiză a jocului constâncenței. Cereia a gesit foarte multe plusuri, dar subliniere-i un minus. După ce subliniere-i a îndeplinit unul dintre obiective, obținerea primului loc în lume, Halep alerg subliniere-i primul trofeu de Grand Slam, iar românca a fost încurajat de chiar de antrenorul Serenei Williams. Trebuie să continue să fac ceea ce face acum. Se va întâmpla cu siguranță. Mereu e foarte aproape, lucrurile se vor întoarce în favoarea ei. A jucat un tenis foarte bun în ultimii trei ani. A fost foarte aproape de locul 1 mondial în câteva rânduri subliniere I până la urmă areu subliniere IT se ajung acolo. A fost aproape de un titlu de Grand Slam subliniere I până la urmă areu subliniere ise se subliniere Tige, a declarat Patrick Mouratoglou pentru DigiSport. Francezul, care încearc să o readuc pe Serena în fruntea clasamentului mondial, este convins ce Halep poate că sublinie rătiga un trofeu de Grand Slam datorită bilitcilor sale. Are un joc complet. În primul rând, subliniere ce incredibil. Îi place să aibă spațiu sublinierei ca adversarele să se semi subliniere te repede. Nu cred ce are vreo lovitur slab. Este scund, deci serviciul poate fi o problemă pentru jocul ei. Nu e la acela subliniere nivel cu restul jocului ei. Din punct de vedere fizic este incredibil, iar din punct de vedere mental a crescut mult fac de ultimii ani. Poate face orice. Se poate apra, dar poate se subliniere atace. Profit de orice oportunitate de a ataca. E foarte bun în a trece din apărare în atac. Se poate adapta la orice tip de adversar. Arat ce. Sublinierea nu are foarte mult putere, poate compensa cu alte calici și subliniere-i poate avea un joc care să îi permit să fie agresiv, a adugat antrenorul Serenei pentru sursa citat. <fie> Liderul mondial a peresit competiția de la Miami, atât la simplu, cât și la dublu. Poloneza Agnieszka Radwanska m-a învins-o pe Simona, scor 3 la 6, 6 la 2, 6 la 3 în turul 3, iar la dublu, al tur de Irina Begun, a fost eliminat în faza optimilor, în urma unei înfrângeri în dauna echipei formate din Ratuela Tau, o subliniere Ian Alena Groenfeld.